مرحبا اليوم رح نحكي عن عضة البرد أو عضة الصقيع أو ما يسمى بالشرف. يشكو الكثير من مرضى عيادات الجلدية في فصل الشتاء من تورم واحمرار في أصابع اليدين والقدمين. ممكن تترافق أحيانا بقرحات وبيشكو أيضا المريض من حكة وألم. أحيانا ممكن اللون الأحمر يتحول إلى البنفسجي أو الأزرق في الحالات المتقدمة. وممكن تصيب الأذن والأنف أيضا. سبب عضة البرد التعرض لبرد شديد ثم تدفئت المنطقة بدرجة حرارة عالية بشكل مفاجئ نعطي المريض مسكنات ألم مثل البروفين ممكن نعطيه مضادات حكة مثل الانتيهستامين موضعيا ممكن استخدام كورتيزون موضعي قوي مثل الديبروزون أو الديرموفات وممكن أيضا استخدام المينوكسيديل يلي استخدمناه لعلاج الأشعار كموسع وعائي بزيد التروية الدموية للأطراف ممكن استخدام النفيدبين اللي هو أصلا خاص الضغط موسع للأوعية بجرعة 10 ملي جرام 3 مرات يوميا وممكن أيضا نستخدم البنتوكسيفيلين 400 ملي جرام ويلي أهم من كل هالعلاجات هو التدفئة جوارب سميكة وكفوف سميكة ولو بردنا نستخدم المغاطس الدافئة وليس الماء الساخن كونوا بخير وكونوا بصحة أنا دكتورة ريتا